Цей тест на те, наскільки ви вмієте спілкуватися через малювання як людина, яка пов'язана з графікою: наприклад, ви дизайнер, або ілюстратор, ви художник або навіть фотограф. Давайте спробуємо для цього. Вам потрібно намалювати шість віконечок і буквально за декілька секунд намалювати у кожному віконечці те, що я скажу, коли ставите на паузу, у першому віконечку намалюйте мені. Малесеньке коло. У другому віконечку намалюйте мені велике коло. Пауза. У третьому віконечку намалюйте мені коло, що падає. Пауза. У четвертому віконечку намалюйте мені коло, що стоїть. У п'ятому віконечку намалюйте мені коло в складних, в важких умовах. У шостому віконечку намалюйте мені коло успіху. Пауза. А з результатом тесту підійдіть до когось своїх друзів і запитайте, що він бачить на картинці. І якщо він скаже вам, що бачить маленьке коло, велике коло, коло, що падає і коло, що стоїть, коло пригнічене і коло, що рухається вгору, значить, ви круто володієте композицією і значить, що до ваших робіт не потрібні анотації і пояснення.